На відкриття меморіальної композиції біля обласного військомату зібрали середність загиблих на сході бійців, військові та духовенство. Священники святили дзвін пам'яті та провели панахиду. Болимось, дал покой, душ Божих. Далі полеглих захисників з Хмельниччини вшоднували поіменно. Драчук Валентин Вікторович, Бойко Петро Леонідович. До присутніх звернулася мати одного з кіборгів, які 242 дні утримували Донецький аеропорт старшого лейтенанта Івана Зубкова. Я хочу щиросердечно подякувати всім, хто долучився до створення дзвону пам'яті про наших загиблих воїнів Хмельниччини. Майбутні покоління будуть приходити до дзвону і згадувати про подвиг наших синів, які віддали найдорожче, що в них було, своє життя. Ще раз всім низько кланяються і дякую. Слава Україні! Героям, героям слава! Вічна слава героям! Військовим салютом і покладанням квітів вшанувала пам'ять полеглих захисників подолян. Моєму синові було ще 21 років. Я вважаю, що він пам'ять потрібен, ми щоб люди пам'ятали. Але прийдуть руки, це майбутнє покоління. Це мають знати. Те, що гинули на цій страшній війні. Молоді такі хлопця. Дзвін пам'яті це данина тим, хто віддав своє життя за незалежність, каже координаторка центру допомоги учасникам АТО ООС Наталя Дзекар. На Хмельниччині дзвін пам'яті єдиний, його немає більше ніде, а дзвін пам'яті буде лунати саме в той день, коли, були, коли був загиблий з Хмельниччини. Їх на сьогодні підписано в книзі пам'яті 175. Але як сказав військовий комісар, дуже побагатьом йде розслідування і з книжка буде ще поповнюватись. На жаль. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.